semeni na mtina niliona mfanye ya hii ili na mimi nihudhurie lakini niliamua niwaandalie zawadi ingawa sikuwaambia viongozi wengi ni, kwa hiyo nita kwa sababu niandie kuna timu mbili Lede na mpira wa miguu kwa hiyo nilinunua jezi pe ya kwa ajili ya Lede ya mtina rede ya semeni mpira wa mguu jogging ya semeni jogging ya wapi ya mtena ya tujaanze, naomba, leo, kwa hiyo kabla tutaanze naomba niwakabidhi ifa leo si siku ya kuongea nikimalize kuongea tuanze michezo na mimi niangalie baadhi ya michezo ili niweze kutata kuondoka muendelee ah, yeah. kuniombea lewa hii silali tunduni lazima niondoke kesho lazima niwe, nimefika Dodoma ya alhamisi niwe bungeni kwa hiyo naomba sana niende kwa hiyo nitenye kazi hii, niangalie mpira ili tukamilishe sehemu ya jogging Hai. Mhm. Tayari uh -huh. uh -huh. za mteuzi kwa. Haya, wote mtine. Mwamoneza mmoja, mmoja, mwanguze. Watu wapi? Watu wapi? Watu wapi? Tuanze na rete. Haya achaguwe. Amnisachaguata. Eh? Kwa ajili Na ukabidhi kwa ajili ya kufanya mazoezi tutakapokuwa kwenye mchezo ya ndee 78 kwa ajili ya kufanya michezo ya ya yodi ya dilo ya dilo kuna kengele baada ya dilo hadi masini eh football